Надягаючи метелика, можна додати характерності вашому образу так само формально, як і кроваткою. У наші дні метелик став рідкістю. Метелик часто вважають дивною кроваткою. Ціль цього відео змінити це сприйняття. Ось як легко і просто зав'язати метелика. Закиньте метелка через шию так, щоб один кінець був злегка довше іншого. Зробіть зашморгання довго кінця зверху короткого і проводіть під вузлом через отвір. Підтягніть. Візьміть довгий кінець і закиньте його на плече. Після того візьміть короткий кінець і складіть його, і розмістіть на комірці, щоб він мав вигляд метелика. А тепер візьміть довгий кінець і проведіть його над коротким униз. Тепер хитрий момент. Потрібно взяти два кінці і з'єднати їх разом. Має з'явитися отвір, який можна побачити ззаду. Залишається взяти звисаючий кінець і протягнути скрізь цей отвір. У вас вийшов не найгарніший метелик, але це нормально. Візьміть обидва кінці спереду і ззаду, підтягніть вузол. цим візьміться за інші кінці, щоб трохи послабити вузол. Продовжуйте так робити доти, доки не вийде бажаний результат. І так, метелик, який зав'язаний вручну, ніколи не буде симетричним, і це його чарівна частина. Це як у перший сісти на велосипеді. Зав'язати метелика вперше може бути трохи складно, але якщо продовжувати намагатися, це стане чимось природнім, як і малюнки у метеликів на крилах.